Hei på deg! Nå er jeg et talking head nede i høyre hjørne på den filmen du ser på nå. Talking head, det brukes ofte sammen med PowerPoint-slider. Så nå har jeg plassert meg inn i en PowerPoint-slide der jeg befinner meg nede i høyre hjørne. Det er viktig å tenke på når du utformer PowerPoint-slidene dine at du har plass til et talking head i et hjørne slik at ikke du må flytte på eller komme oppe på text i selve sluttproduktet som er din video. Här ser vi jo at jeg har forberedt plass slik at ikke jeg må flytte på mig för at teksten ska bli synlig. Av og til må vi likevel gjøre det, og da flytter vi runt på talking headet. Vanligvis så står det jo nede i høyre hjørne, men nå valgte jeg å flytte meg selv opp i høyre hjørne i stedet for å vise dere dette bildet. Og det er også noe att tenke på, det att du bør passe på att PowerPointen din er i såkalt widescreen format, och det burde du også tenke på, att i forhold til filmen din så er det mest vanlig nå å bruke widescreen, och ikke den gamle standarden som het 43. Vi legger mye vekt på Richard Myers prinsipper om multimediakommunikasjon, og da er det kanskje litt rart at vi velger å bruke mye screencast med Talking Head i våre videor. For Richard Myers han sier at denne videoen, nede i høyre hjørne, at den kan virke forstyrrende for kommunikasjonen, og at den i hvert fall ikke er forsterkende. Og han mener jo rett og slett at gitte tilfeller ved bruk av talking head så ødelegger dette for kommunikasjonen. Vi velger likevel å bruke det da vi mener at dette bygger opp mellom den personlige relasjonen mellom dig og den som ser videoen din, spesielt hvis du lager flere videor og at det er du som er læreren til denne studenten eller kurstiltakeren. Richard Meyer sier også at dette at videon beveger sig kan være en distraktion akkurat som bilde. Men Barbara Oakley, som har laget verdens mest populære MOOC som heter Learning How to Learn, hun legger litt andre principer til grund og hun jobber jo med hvordan hjernen lærer. Og hun sier at hvis vi holder på for lenge så mister vi konsentrasjonen. Derfor sier Barbara Oakley att vi gjerne skal bytte litt plass for å bryte opp distraksjonen i forhold til at studenten da på en måte våkner opp och kommer tilbake i samtalen i videoen igjen. Så här är det en balansegang mellom å tenke att det kan være en distraktion och være en vekker. Vi har ikke nødvendigvis det riktige svaret, men du kan jo se hvordan vi bruker det i vår egen praksis.